لما القصة تتعلق بمستقبلك وتحقيق حلمك ما لازم أبداً تتردد تبلش حتى لو كنت لحالك اوعى تحط براسك فكرة إنه ما فيك تبلش إلا لما تكون جاهز لا بالعكس بلش باللي متوفر بين إيديك المهم تحط أهداف ذكية تساعدك لما تنفذها إنك تكبر وتتطور ولا تقلق أبداً ولا تخاف إنك تفشل رح تكتشف منك لحالك شو اللي بيزبط وشو اللي ما بيزبط شو اللي بتقدر تعمله وشو اللي ما فيك تعمله التخطيط والتفكير لوحدهن ما رح يوصلوك لمطرح لازم أفعال لازم إنجاز مستمر ولو كان صغير تحدى حالك وبلش